Thank mm -hmm. you. اه يا ويلي اه يا على اه صلاح ويلي اه يا ويلي اه يا ويلي اه يا ويلي اه يا ويلي اه يا ويلي يا ويلي اه يا ويلي اه يا ويلي اه ها